Обережно! Спойлери! Вітаю! Це знову я зі своєю вкрай важливою думкою, цього разу щодо серіалу Міс Марвел. З тебе превентивний лайк. Не забудь залишити коментар та підписатись, якщо цього не зробив. Аби більше людей побачило це відео і мій канал знайшов свою аудиторію, поширюй серед своїх друзів. Через не можу. Через ще трохи. До кінця. Отже, до суті, «Міс Марвел» – це вже сьомий серіал кінематографічного всесвіту Марвел. Проект розповідає про 16-річну дівчину на ім'я Камала Хан, яка живе своїм звичним життям, але згодом отримує суперздібності і стає супергероїною, як її кумирка «Капітан Марвел». Головну роль зіграла Іман Велані, а режисерами стали Аділь Елєрбі та Білал Фалла. Вони, до речі, були режисерами нещодавно скасованого фільму кіносесвіту DC «Бед Йо», який мав вийти на сервісі HBO Max. Пока-пока! Попутного вітра тобі в сраку! Одразу хочу наголосити, що я не расист та не жінко-ненависник, тож мене не буде тригерити з того, що серіал розповідає про дівчину-американку пакистанського походження. Також хочу наголосити, що серіал більш розрахований на підліткову аудиторію. Тож я зробив деякі пом'якшення у своєму огляді. Але це не означає, що я заплющу очі на всі недоліки. Підлітки також заслуговують на якісний продукт. На жаль, цей серіал якісним я назвати не можу, але все по порядку. Хопа! Тепер ми у іншій локації. Магія монтажу. Візуал. У першій серії ми бачимо доволі оригінальний візуал з інтегрованою анімацією. Виглядає доволі свіжо та динамічно, і такий стиль буде протягом майже усього серіалу, включно із титрами. Типово для Марвел використовуються яскраві та строкаті кольори. Сподобалась мені частково і робота операторів, що стосується рухів камери. На цьому позитивні моменти тупо закінчуються, і починається треш та крінж. У мене тільки одне питання до творців цього серіалу. Ви дійсно гадали, що якщо серіал для дітей, то можна на все забити, бо схавають. Ніт. Що ж, можливо ви і праві. Особливо якщо дивитися рейтинг цього шоу. Особливо від критиків на Rotten Tomatoes. Щоправда, рейтинг АМДБ все ж ближче до істини. Почнемо з графіки. Хтось мені дасть відповідь, що з нею відбулося. Чому так срато та нереально виглядають ефекти? Особливо у сцені, коли гинуть джини. Що це взагалі таке було? Іноді складається таке враження, що серіали Marvel Studios створені суто для розпилу грошей командою Файгі. А бойові сцени? Хіба фанати кіновсесвіту заслуговують на такі рвані та незрозумілі склейки? Це вже не кажучи про те, як Камала сама виглядає у цих сценах. Враження, що Іман взагалі до них не готувалася. Навіть я так незграбно не виглядав би, а між тим я та ще колода. У сцені четвертої серії Камала явно біжить дуже повільно, а начебто спортивний підготовлений хлопець не може її наздогнати. Дуже криво виглядає і взаємодія героїні зі своїми світловими платформами. Окреме дно – це Луні Тюнс, в який перетворили сцену на Avenger Коні. Дівчину так вдарило смачно молотом, що вона мала загинути, враховуючи звук удару, а у підсумку навіть не отримала жодних подряпин. Це ще ок, коли так роблять і супергероями. Там можна зробити знижку на те, що це художні фільми. Але коли таке трапляється зі звичайною школяркою, виникає чимало питань. От чого точно не хочеться бачити в Марвел, принаймні мені, це якісь недомюзікли. Дякую, що хоча б не напівсерії. Автори так намагалися передати атмосферу Болівуду, але в них нічого не вийшло. Виглядає як пародія на пародію. Це стосується і танців на весіллі, кліше, яке зроблено суто для того, щоб розтягнути хронометраж. Сюжет. Події серіалу розгортаються в американській сім'ї пакистанського походження. Так як проект розрахований на підлітків, тож його головна героїня, вгадайте, хто? Підліток! І як у будь-якому клішованому фільмі, у нашої героїні такі ж клішовані проблеми. Непорозуміння у сім'ї, неможливість адаптації у школі та, звичайно, романтичні почуття. Але до цього ще надаються суперсили, і наша героїня намагається їх опанувати. Серіал показує головну героїню Камалу Хан, вона ж Міс Марвел, як дуже мрійливу дівчину. Вона майже живе у своїх фантазіях, тож час від часу втрачає зв'язок із реальністю. Показано це доволі гіперболізовано, але це ж не документальний фільм, тому нарікань немає. Почнемо з позитивних моментів, хоча їх, м'яко кажучи, небагато. Хоча це і кліше, але серіал розкриває емоційності і важливості сім'ї, і насправді це дуже мило. Однак ми маємо справу не зі звичайною американською сім'єю, і в цьому полягає основна відмінність від інших схожих проєктів. У центрі уваги мусульманська сім'я з пакистанським корінням, отже, вона доволі консервативна. Камала, яка народилася у Штатах, хоче такого ж звичного життя, яке мають її однолітки, але батьки її надто опікають. Хоче наголосити, що це виправдано. Далі розповім чому. Сподобалось і те, що автори намагалися звернути увагу глядачів на історичні події, які відбувались в Індії, а саме до її розділу через декілька років після Другої світової війни. Мені це було цікаво. Проте це навряд чи було цікаво аудиторії, на яку був розрахований серіал. Дуже класно, що серіал максимально інтегрований у кіносесвіт. І, звісно, він нам допомагає його краще зрозуміти. З одного боку, він розповідає оріджин головної героїні, але з іншого, він виглядає більше філером до майбутнього проекту Marvels. Але цим грішать не тільки серіали кіновсесвіту Марвел, а й деякі великі проекти. Ви можете назвати мене душним, але я почав помічати таку недобру тенденцію, що з кожним новим проектом Марвел сценаристи все більше нехтують вже встановленими правилами Всесвіту. Така халтура просто виводить із себе, особливо коли знову міняють правила подорожу у часі. Якщо ви дивилися передостанню серію, то ви розумієте, про що мова. Хоча серіали художні, але все одно багато чого хочеться сказати щодо відсутності логіки оповідання і загалом по сценаристів. Я вже згадував, що Камала доволі мрійлива. І от у першій серії вона собі нафантазувала, як вона таємно від батьків ввечері поїде на AvengerCon. Та й такого ніби вона професійна акробатка, хоча такою не є. Але ок, це просто фантазії. І що ви думаєте? Вона дійсно вирішила слідувати ним. Вона просто взяла і стрибнула з дому на гілку дерева. І як ви гадаєте, що ж произошло? Як неочікувано, вона впала. І так само, як у фантазії, вона хотіла стрибнути з мосту на автобус, але вчасно схаменулась. Мені от цікаво, як вона взагалі дожила до свого віку. Може і правильно, що її батьки так опікали? Чому водій автобусу таке мудло і навмисно закрив двері і поїхав, якщо бачив, що не всі ще повністю зайшли усередину? Припускаю, що може я чогось не знаю про правила громадського транспорту у Штатах, і водій має їхати чітко за розкладом, щоб там не трапилось. Навіть якщо він збив людину, наприклад. Якщо це не так напишіть у коментарі. Зону дуже важко передбачити, що Камала переможе у конкурсі на Авенджер коні через Магафін, від якого і отримала свої сили. Так неожиданно і приємно. Учасники заходу бачать, що на них летить велика голова людини-мурахи. Проте просто ухиляються, нібито ок, і поводять себе, ніби нічого не трапилось. Хоча, враховуючи, що молот не прибив зої, то... Це саме, ми вже, тут наше повністю і все. Або в них такий же поганий інстинкт самозбереження, як у Камали, або усвідомлюють, що вони знаходяться у серіалі Marvel і розуміють, що не помруть. А от ще, чому вчить серіал? Що це абсолютно ок сідати за кермо дорогезної машини дівчині, що може в'єб***ти будь-що, у місці де активний рух і повно людей йде вулицями? Дуже відповідально. Особливо враховуючи, для кого робили серіал. У сцені, коли Камала рятувала хлопчика, що мав зірватися з вежі, вона спочатку дуже невпевнено створювала платформи зі світла. А потім якось раптово у неї все почало виходити. Ой, як зручно! Дуже несподівано виявилося, що джини поганці. От просто навіть уявити не можна було. Вони ж такими доброзичливими здавалися. До того ж, ці джини ніби дуже багато часу у цьому вимірі, та не старіють, але при цьому ведуть себе як телепні. Притому, за той час вони спокійнісінько мали набрати хоч трошки розуму. Скажіть мені, у чому була проблема дочекатися кінця весілля і мирно без примушувань Камале відкрити цей клятий портал? Ну що їм заважало трохи почекати? Камала ж їм не відмовила. Ні, треба було припертися та зруйнувати свято не тільки сім'ї хан, а й іншим, які також святкували весілля. Та що я зовсім не можу зрозуміти це навіщо було гасити там людей? Наприклад, цього кухаря. Чим він їм заважав? Чи просто автори не в змозі були придумати адекватну мотивацію, щоб показати, що вони злодії? Взагалі ця сцена на кухні просто атас. Замість того, щоб допомогти дитині, люди, котрі там працювали, просто кинули всі речі та повтікали, коли побачили, як виробили їх колегу. Просто залишили дівчину одну проти декількох дорослих. Окремо хочу виділити сцену на пакистанському ринку, хоч вбити мене, але я не можу зрозуміти, навіщо вона потрібна? Вона Взагалі ніяк не рухає сюжет. Враження, що зроблено тільки для того, щоб розтягнути хронометраж та розпилити грошенята. Окремі вітанічка заставці та до вжесним титрам, як і в будь-якому серіалі Марвел. Взагалі, таких приколів занадто багато. Більше схоже на розтягнутий фільм з меншим бюджетом, аніж на серіал. Є питанічка і до сцени на вокзалі у минулому. Коли маленька Санна або Камала роблять магію серед великого натовпу, і її тупо ніхто не помічає, окрім тата Санни. Як зручно. Так, сценаристи? Взагалі не можу зрозуміти, як це працює. Тобто портал відкрився, коли Наджма вдарила по браслету? Чому у кіно всесвіті Марвел щось, що рухає сюжет, завжди трапляється випадково? Прям якийсь рояль у кущах. А от як Наджма закрила портал, то взагалі просто... Тобто перший джин просто помер, коли намагався увійти через портал. А наджмі, зробивши те саме, вдалося його закрити? До речі, а де доктор Стрендж або хоча б Вонг? вони, начебто, повинні захищати всесвіт від магічних загроз. Чому вони знов не втрутились? І які будуть відмазки цього разу? Повертаючись до моменту з порталом, можна ще виділити діалог Камали і Наджі, звісно, що в негативному ключі. Уважає камера. Немає. Арія покинула його. То поверніться за ним. А що, так можна було? Окрім джинів, антагоністами у серіалі виступає також організація Damage Control, що займається ліквідацією наслідків стичок між супергероями та суперзлодіями. У КВМ її заснував Тоні Старк. Але цікаво, що за коміксами ця компанія належала не тільки Тоні, а й Уілсону Фіску. Він вже з'являвся у серіалі Соколине Око, та я впевнений, що то було не останнє його поява. Але ми щось відволіклись від головного. Чому Damage Control використовують якусь що стріляє натиском повітря чи якимись хвилями замість звичайної зброї. І взагалі, якого біса ця організація займається полюванням на суперів? Хіба вони не наслідки повинні ліквідовувати? Взагалі, вони якісь генії. Коли команда Камали намагалася втекти від них у школі, Камала разом з камраном сховалася за столом в одному з кабінетів. Агенти мали обшукати кабінет. Але що в нас тут? Знову рояль у кущах. Одним словом, професіонали. Ні, не агенти. сценаристи. Наостанок, трохи хочу затронути і Камрана. Звісно, я розумію, що він дізнався, що втратив мати, але ж хіба це привід трощити все і всіх навколо? Що за дивакуватість? Чому його раптом потім попустило? Ні, ну правильно. Навіщо пояснювати? Ладно, і так сойдет. Гра акторів і персонажі Почнемо, як завжди, з головної героїні у виконанні Іман Веланні. Відверто вам скажу, я не розумію хвалебні оди від критиків за її гру. Як на мене, вона доволі посередня. На що я особисто постійно звертав увагу, це абсолютно не пластична міміка обличчя Іман. То на обличчі зовсім ніяких емоцій, то вони надто виражені. Що стосується самого персонажу Міс Марвел, я також нічого позитивного сказати не можу. Іман, як на мене, не вдалося передати вайп свого персонажу. В неї не відчувається легкості, яка повинна бути а скоріше тільки тупість не подобається і те, що Камала Хан сама із себе нічого не представляє. Вона нерозумна, невинахідлива, не має якихось талантів, і вона навіть не багата, просто рандомна дівчинка, фанатка супергероїв, яка отримала здібності. Хоча, можливо, це все ж таки плюс, бо цільові аудиторії легше себе асоціювати з нею. Спостерігаючи за Камалою, весь серіал мене не залишав іспанський сором, особливо у бойових сценах. От іноді кажуть про щось, що це настільки погано, що навіть добре. Але це не про героїню цього серіалу. Дуже незграбно виглядає і костюм. Ніби це не супергеройський проект, а пародія на супергероїку. Харві Дент. Так. Можливо, ми вимагаємо? No to go in here. Можливо, згодом щось і зміниться з її персонажем, але поки що я ставлю діз. Виглядає вона надто комічно, у поганому сенсі цього слова. Колеги в Еланні по серіалу впоралися зі своїми ролями набагато краще в цілому. Окремо хотілося б виділити Зенобію Шров, яка зіграла маму Камали. Вона, до речі, сприймалась доволі легко у цьому амплуа. Також добре себе показали Метью Лінс у ролі Бруно та Ясмін Флетчер у ролі Накії. До усіх інших питань особливо немає, все нормально. Окрім хіба що Лорел Марсден, яка зіграла Зої. Взагалі, однією з основних проблем серіалу я б назвав перевантаження персонажами. Їх тут надто багато і вони абсолютно не потрібні сюжету. До прикладу, кузени Камали. Що б змінилося, якщо б їх просто не було? Протиставляють Камалі у серіалі Кладистинку Наджму у виконанні наміри Бучі з її свитою, а також організацію Демо. Control, яка вже декілька разів з'являлася в кіносесвіті. І треба було мабуть постаратися, щоб жодний злодій вийшов настільки нецікавим. Почнемо з Наджми, у якої абсолютно ніякої мотивації не було робити те, що вона робила разом зі своїми соратниками. Абсолютна безглуздість. Особливо незрозуміло, навіщо треба було із себе вдавати таких добрячків, а потім це враз зруйнувати. Можна було б одразу діяти таким методом як на весіллі, може хоча б час виграли трохи. Щодо демедж-контролу, то як я вже і казав, взагалі не зрозуміло, чому вони займаються на своїми прямими обов'язками з ліквідації наслідків стичок, а полюванням на супергероїв. Майже з кожним новим проектом Марвел з'являється якась нова організація по типу щита, але на відміну від неї вони завжди якісь мудацькі. До прикладу, Меч, яка з'явилася в серіалі Ванда Фан-сервіс. Як і будь-який фільм чи серіал кіносесвіту, міс Марвел багатий на відсилання. При перегляді у мене іноді складалося враження, що у серіалі так чи інакше згадали усіх персонажів кіносесвіту. Але насправді це не так, хоча їх було згадано дійсно дуже багато. Це, звичайно, і капітан Марвел, яка є кумиркою для Камали і месники із Таносом, Людина Мураха та навіть Кінго з Вічних та Доктор Ерік Селвік. Серіал чітко відчувається частиною КВМ. А ще тут з'явився співробітник Damage Control, якого ми вже бачили у фільмі «Людина-павук. Додому шляху немає». Там він проводив допит Пітера Паркера. У Міс Марвел вже він з'явився як один з антагоністів, як і вся організація цілком. Я гадаю, що згодом продюсери кіносесвіту можуть перетворити Damage Control на ту організацію, що займалася полюванням на мутантів. Тим паче, що у кінці серіалу був доволі чіткий натяк на те, що Камала має Ген X. Тобто браслет тільки розкрив силу, яка вже була а не надав її. Аналогічна історія була із багряною відьмою та каменем розуму, який розкрив її здібності. До речі, Аїша, прабабця Камали, зняла браслет з руки синього кольору, і можна припустити, що під завалами був Крі. Я так думаю, бо у сцені після титрів серіалу Камала та Керол Денверс помінялися місцями перебування, а Денверс напряму пов'язана з расою Крі. Отже, у Керол з Камалою є спільним не тільки ім'я, але ж остаточно ми все дізнаємося у фільмі Марвели. До якого серіал Міс Марвел і був своєрідним промо. Окрім Керол Денверс і Камали, у майбутньому фільмі ми маємо побачити ще Моніку Рамбо, яка у коміксах також деякий час носила ім'я Капітан Марвел. Підсумки. Чи рекомендував би я цей серіал до перегляду? Як самостійний витвір, точно ні. А от як частину великого кіносесвіту для розуміння повної картини, як варіант. Як на мене, серіал дуже заграється з інтеграцією індусо-пакистанської культури і не відчуває баланс. При тому, все рівно на змозі показати цю культуру не клішовано та не стереотипно. Безперечно, сильною стороною, але все ж таки на контрасті, є розкриття сімейних відносин. Воно й зрозуміло, бо серіал розрахований на підлітків або на перегляд усією сім'єю. Ми знову отримали халтурний серіал, мета якого є загравання з національними меншинами у Штатах. А також розпилювання грошенят і реклама майбутнього кінотеатрального релізу під назвою Марвели. Ніякої художньої цінності він не несе. Сміливо його відправляють до купи, де вже лежать серіали «Сокіл» та «Зимовий солдат» і «Соколине око». Найбільш вдалі серіали «КВМ», на мою думку, це «Ванда Віжен, «Локі», «Місячний лицарь» та мультиплікаційний серіал «А що як». Навіть нещодавно вийшовший міні-серіал «Я є груд», як на мене, більш цікавий за серіал «Міс Марвел». А там кожна серія йде менше 4 хвилин think about it. Тож будемо чекати на нові проекти кіновсесвіту і сподіватися, що халтури все ж буде менше. І як я обіцяв, у цьому відео я оголошую переможця конкурсу, який виграв комікс про Дэдпула. Спершу хочу подякувати усім, хто прийняв участь у конкурсі. Найбільшу суму у розмірі 1111 гривень задонатив Богдан Рунець. Давайте його привітаємо. Усі зібрані кошти у розмірі 2306 гривень я прикинув на банку волонтерці Оксані Дихніч. Вона якраз відкрила збір на дрони для 72-окремого Механізованої бригади. Скріншот переказу ви бачите на своєму екрані, а посилання на профіль Оксани я залишу в описі під відео. Буду радий, якщо підпишешся на мої інстаграм-аккаунти. Підпишись і на мій YouTube канал та тисни дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Тобі це нічого не коштуватиме, але при цьому допоможеш у просуванні мого каналу. Чим більше буде вашої активності, тим більше в мене буде мотивації робити новий контент. Долучайся і до мого телеграм-каналу та чату, посилання на які буде в описі під цим відео. Не забувай і про наших захисників. Війна, на жаль, досі триває, і ми маємо зробити все необхідне, аби зберегти наш добробут і спокійне життя. Посилання на фонди будуть також в описі під відео. І, як завжди, з тобою був Андрій, ютуб-канал «Канський Львов». На все добре і слава Україні!